السلام علیکم ہلو گائز ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جامع حسین سرائے کے ولاگ میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پیچھے اونٹ نظر آ رہے ہیں دیکھ لو بھائی اونٹ ہی اونٹ ہے اب ہم تیاری کریں گے اونٹ گھمانے کے لیے ہم لوگ اونٹ کو گھاس وغیرہ دیتے ہیں یہ ٹینکی پڑی ہے نا اس میں پانی دیتے ہیں تو میں ابھی ان لوگ کو شد کر کے لیتا ہوں جس کے اوپر بیٹھتے ہیں ابھی اندر جاتا ہوں پھر دیکھ لیں اندر جا کے پھر और कितार चादर वगैरह करनी हूं। करता हूं। मैं को को दे रहे ये हो तैयारी कर दो हो गए बंद बंद कर देना देख दो फिर हल्का मौसम है तो लेना یہ اونٹا ہوا ہے لیبر یہ ابھی یہ ستار وغیرہ کھلا کریں کہ یہ ستار لگے ہوئے ہیں یہ اگر آدمی بیٹھتا ہوتا ہے اس جگہ پہ بیٹھتا ہے اس جگہ پہ ابھی تو یہ بچے ہیں لوگ اوبر وہ مشین لگاتے ہیں لیکن آدمی وغیرہ نہیں بیٹھتے تو یہ ابھی ان لوگ کو جاتے رہے ہم لوگ لاپ کریں گے لاپ کر کے ملتے ہیں پیر अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट करें जो हमारी वीडियो कैसे लगती है आप लोग को मेरे ख्याल में आदमी लगा हुआ है लाभ कर रहा है एक आदमी मैं ये लाभ खिला के चला गया था चादर वगैरह कर रहे देख रहे तो मैं ये चादर करके फिर मिलता हूँ पूरा मुकम्मल करके یہ فٹا وغیرہ کھلا کرتے ہیں ہیں کاٹے میں نے وہ آخری اونٹ ہے آخری گوٹ کاٹ کے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے ہم لوگ کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اچھا سا کمنٹ کریں یہ ویڈیو ہماری کینسی لگتی ہے اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں rahe aise jiye na chup chup ke